Gaur egun gogu bidea ez derraz izan Hain bat bat izan ditugu historian zehar Tentsia bete egon izan da eta hori azterrezak egu denboran atzera egiten badugu Bigarren gerra mundia amaitu zenean nazio batuen erakundea ONU sortu zen Gaur egun nazio harteko handiena da Berelbur garrantzitsunea kauai dira Nazioarteko zuzen bidea garapen ekonomiko eta soziala eta gizadesku bideak bermatzea Gerrek ondorio katastrofikoak izaten dituzte, eta gienetan gutxi emmeez dutenek hau da zibilek ordaintzen dituzte. Alan nuula, biztanaldeia masa erraldeak migrratzen dute. Hoita auudgarren mendeko arazotako bat. Baina geraren aurpegiilatzena bizi galega da. Adibidez bigarren gerren mundialean hiroge milioi pertan illomen ziren. Bestalde, ondorio ekonomiko, mugagaldaketa eta azpiegituren sontxiketak daude. Gatazka batean gatazkan parte hartzen duten kide baina interesatu gehiago daude. Askotan, Berriialdeen arteko gatazka batek beste 3. bati onura hartzen dio eta irugarronek ezkutuan bere karta jorastuz duen eragina lort dezake. Interesak ekonomikoak, ideologikoak eta kontrol politikatik sortok izan daitezke. Gungo goberaintza dago bakia sustatzeko eta mantentzeko instituzio berriak bar direla. Gaur egungo erakundeak ez bai dira egokitzen nazioarteko erlazio berriotara. Azkeneko mendean bakia mantentzeko mandiren aurrera pasuak gelditu egin dira. Mundu guztian zehar interese ekonomiko eta politikoengatik gerrak lehortu dira. Europa berkialdean, Mendebalde Urbilan eta Ego Ameriketan bertako baliabide naturalen kontrolatuko gudak asiz dina. Listo.